Пані, пане, як я радий вас бачити? А ходімо на гостину до нас. Познайомлю вас із родиною. Кохана, дітки, у нас гості! Це моя дружина Ярина Лепетун. Зізнайтеся, її обличчя вам здається знайомим? Не дивно, Мам. наша Ярина відома телезірка. Любий та годі вже. Мам! Ось наша Доня, Леся Лепетун і синочок. Привіт! Я Андрій Лепетун, тату! Я нарешті натренувався говорити літеру Ррр. Друзі, чого ми досі стоїмо на порозі? Проходьте! Мої фірмові смаколики, пригощайтеся. Ми полюбляємо, знаєте, поспілкуватися за кавою. Порозмовляти. Поговорити. Потеревинити. Побалакати. Мамо. Побазікати і погуторити. Погамоніти. І пощебетати. Мамусю. Полепетати. Матусенько. Мамулецько. А можна мені мультик? Доню. Може, усі зараз у мультику? О, ну добре Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. У мультику. І коли вже буде наступна серія?